szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról többek között az óceánon túlról résztvevőket Vincsónk Erzsébet vagyok a PPH egyik vezetője, én Tóth Ferenc a PPH egyik vezetője tegeződve szoktuk tartani a képzéseket remélem ez nem bántó senki számára sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú meske, mesterkócs és Boldogság Specialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb Mesterkocs és személyiség- és képességfejlesztő szakember. 2016 óta ismerem személyesen, és meggyőződtem arról, hogy Szedlacsik Miklós Mesterkocs képzései folyamatos és hatékony fejlődést adnak számunkra. Olyan eszmék vezérlik, amíg emberek millióinak életét változtathatják meg. 36 éve él a boldog házasságban. Sokat tettek azért, hogy jól tudjanak együttműködni. Kiegyensúlyozott, boldog családi életük legyen. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben robokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Példamutató, felelősségteljes és kötelességtudó tanító.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 Szedlacsik Miklós több mint 30 éve foglalkozik emberekkel, és van saját szervezésű csapata. Átlag emberként kezdte, és az élet vezette a mostani útjára. 90-es évektől nyitott a spiritualitás felé. A PPH több mint 10 éve jól működő spirituális közösség. Nagyon sok ember fejlődésében segített már a Nyílt Akadémia létrehozásával. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Korábban az anyagi területeken is ért el sikereket nincs még olyan ember Magyarországon akinek vezetésével négy különböző területen lett egy szervezet piacvezető Vezetünk több különleges médiumi képességgel rendelkezik többek között a teremtőjétől kap válaszokat információkat küldetése az aranykor létrehozása az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nagy örömömbe szolgál, hogy valamilyen szinten együtt lehetünk, bármint úgy értve, hogy ugye, interneten és hát hogy a világ minden tájáról hallgatnak engem már nézzük meg gyorsan hogy mivel is foglalkozunk az embereknek illetve mondhatjuk azt hogy az embereket tudással látjuk el mihez? hát nem tudom hogy mennyire tapasztaljátok azt hogy a az embereknek van élet és emberismerete nem tapasztaljátok? mennyire tapasztaljátok azt hogy képesek a problémákat megelőzni? nem? mennyire tapasztaljátok azt hogy képesek mondjuk a problémákat megoldani alapvetően vajon az emberek képesek céljaikat megvalósítani hát nyilván kis célokat biztos de kicsit nagyobbakat és nem lenne jó hogyha az emberek rendelkeznének valamilyen információval tudással amivel ezeket meg tudnák oldani? tehát például mondjuk az ember minden élethelyzetét helyesen tudjon kezelni nem lenne jó? tehát hogyha végig gondolja az ember, de az ember az a baj hogy még ezt se gondolja végig hogy miért van az embernek problémája ugye az embernek azért van problémája mert azt megelőzően, mikor a probléma létrejött valami olyan döntést hozott vagy úgy cselekedett hogy az problémát idézett elő. tehát magyarul mondhatjuk azt hogy nem a legjobb megoldást választotta nem helyesen döntött vagy nem helyesen cselekedett és ez problémát okozott az embernek adott helyzetben amikor döntést kell hoznia vagy cselekednie kellene akkor lenne tudása és a tudást felhasználná, nyilvánvaló, mert hiába van az embernek tudása, nem használja fel, tehát felhasználna a tudását akkor az ember képes lenne arra hogy mondjuk adott helyzetben a legjobb döntést hozza, na most ha az ember nem a legjobb döntést hozza akkor probléma keletkezik, ha nagyon rossz döntést hozott vagy nagyon helytelenül cselekedett akkor pedig komoly probléma lehet belőle és a komoly probléma vagy bármilyen probléma éri az embert akkor mi szokott vele történnie? történni az illetővel? hát az szokott hogy hát rossz hangulatba kerül és ha az ember sűrűn kerül rossz hangulatba valami miatt vagy valamik miatt akkor vagy akár valakik miatt vagy valaki miatt akkor az illető az tartósan úgy marad tehát magyarul már egyre kevesebbet lesz jó hangulatú egyre többet rossz hangulatú az végén már elvétve lesz olyan hogy jó hangulatú lesz de az is hosszú idő elteltével. és ha jobban végig gondolja az embert ez egy nagyon egyszerű történet de amíg én ezt nem tanultam addig én sem gondoltam azt át hogy mindenkinek a hangulata attól függ hogy mennyi problémát él meg illetve élt meg az életében problémát ugye a probléma az nem azt jelenti hogy feladatot nem azt jelenti hogy kihívást nem hanem problémát mi a probléma lényege az hogy gondot okoz tehát azt nevezzük problémának ami gondot okoz ami nem okoz gondot az nem probléma na most rengeteg ember megél olyan problémákat ami gondot okoz tehát mondhatjuk azt hogy a saját cselekedetével a saját tetteivel gondot okoz magának másoknak és ha magának vagy másoknak gondot okoz az érzelmileg hatással van az emberre tehát minél több gondot okozunk magunknak vagy másoknak annál rosszabb állapotba kerülünk és ennek csak egy megoldása van ezt úgy hívják hogy tudás és annak használata tehát nem elég a tudást azt használni is kell azt sem tudják az emberek én sem tudtam régen hogyha az ember rossz állapotba kerül hiába tanult elveszíti a tudását tehát addig ameddig rossz állapotban van nem képes arra hogy magától eszébe jussanak azok a tanultak, amit tanult akár éppen avval kapcsolatban tehát ez így működik természetesen hogyha az ember mondjuk figyelmeztetve van vagy mit ami meglátja az ember hogy hoppit utána nézhetek ennek a megoldásnak az egy más kérdés de ahhoz meg kell látni tehát még arra se képes az ember rossz állapotba hogy eszébe jusson az hogy hol nézzen valaminek utána még ez se jut eszébe tehát a, valami ha eszébe juttatja az egy más kérdés persze de magától eszébe se jut tehát azt tapasztaltam ugye több tízezer emberrel tevékenykedtem már azóta mióta ezeket az információkat ismerem és azt látom hogy tényleg így van hogyha egy ember rossz állapotba kerül akkor tényleg elveszíti azt a tudását amit adott helyzetben neki már rég tudnia kellene meg tud is de mégse tudja használni tehát ezáltal az ember mit tehet hát most gondolj bele akkor azt mondhatná egy ember hogy hát akkor hiába tanultunk mert rendszerse rossz állapotban szoktam lenni vagy rendszertelenül mindegy tehát időnként rossz állapotban szoktam lenni és akkor annyi mert egyszerűen elveszítem a tudásomat Na most, viszont van a, például arra technika, technológia, hogy hogy akadályozd meg azt, hogy lecsúszson a hangulatod. Tehát hogy akadályozd meg azt, hogy rossz állapotba kerülj egy olyan állapotból kerülj rossz állapotba, ahol még tudsz gondolkodni. Tehát az ember képes arra, hogyha van tudása, hogy megállítsa azt a folyamatot, hogy rossz állapotba kerüljön de az ember ilyeneket nem tanul tehát nem tanulja meg a például azt hogy hogyan állítsd meg hogy rossz állapotba kerülj de hiába maradsz viszonylag jó állapotba akkor is gond van ha nincs tudásod mert hogy oldod meg a helyzetet ha nincs tudásod és akkor úgy jársz mint néha sokkal járnak hogy ugyan rossz állapotban nem kerül de mégis komoly problémát okoz neki az a dolog mert nincs a megoldására tudás tehát az embernek mindenféleképpen szüksége van tudásra és az élethelyzeteire vannak szükség, tehát van szüksége az embernek tudásra tehát az embernek milyen élethelyzetei vannak nézzük meg gyorsan ugye van 10 területünk és hát a 10 területből ugye nagyon sok embernek nem egy terület működik hanem van akinek 10, van akinek 9, van akinek 8, van akinek 7 de minimum 2-3 biztos ezek közül tehát ami azt jelenti hogy azon működik az illető azon a 2-3-4-5-6-10 életterületen minél több életterületen működünk az életterületekre annál több tudásra van szükség tehát például csak mondok egy egyszerű dolgot, valaki mondjuk egyedül él évtizedek óta nincs párja, hát akkor párjával nem kell bánnia nem? sőt mondjuk gyerekes sincs, mert párja nem volt ezáltal gyereke sincs hát akkor nem kell bánni a párjával, ha a szülei már meghaltak akkor még szüleivel se kell bánni, bár képzeljétek el ha meghaltak a szüleink akkor is kell velük bánni ugyanis az embernek vannak érzelmei a szülőkkel kapcsolatban ha azok a szülők élnek nem is a pozitív érzelmekkel van gond hanem a negatív érzelmekkel, ha a szülők élnek akkor a negatív érzelmeket akár tisztázni lehet, igen ám de hogy tisztázza az ember egy elhalt szülővel a negatív érzelmeket, na erre is van technológia csak úgy mondanám hogy ezt hogy kell csinálni és onnantól kezdve tehát hiába elhalt valakinek a szüleje vagy akár nem is ismerte a szülejét akkor is valamilyen szinten a negatív érzelmeit a szülővel vagy szülőkkel tisztáznia kellene függetlenül attól hogy már rég nem élnek vagy akár nem is ismeri a szüleit vagy ismerte a szüleit, hát most gondolj bele aki mondjuk tudja hogy az édesapja mondjuk elhagyta őt egy éves korában mert hallott erről biztos hogy valamilyen szintű negatív érzelmet táplál az édesapja irányába érted? legalábbis a legtöbb ember így működik nyilván az emberek ügyében mindig vannak kivételek de a kivételek ebből a szempontból mondhat, mondhatjuk azt hogy erősítik a szabályt és nem a kivételekkel szoktunk alapvetően foglalkozni hanem a többség problémáival tehát lényeg az hogy az embernek szüksége van minden területnek a, a helyes működésének a, az információira például itt van, ha mondjuk lehet hogy nincs párja, de akkor is van önmaga, hiszen nem halt még meg, nem? tehát az önmaga mindenféleképpen van mindenkinek és én úgy láttam, hogy a legtöbb embert tehát én még nem találkoztam olyan emberrel aki tökéletesen tud bánni önmagával tehát soha Senkivel nem találkoztam olyannal, aki ez az önmagával való bánásmód, ez teljesen rendben lett volna, függetlenül attól, hogy ki mit gondol magáról. Mert olyanokkal találkoztam, akik azt gondolták magukról, hogy ez tökéletesen rendben van nekik. Érted? Aztán pillanatokat kiderült, hogy nem így van. <gül> szóval a lényeg az, hogy ugye itt van ez a szülők mindenféleképpen vannak más emberek, hát akkor nincsenek mások ha valaki ki sem mozdul, nem? de most gondolj mennyire érezheti magát jól az ember a bőrében ha ki sem mozdul? tehát akkor ha kimozdulna, jobban járna és akkor de az abban a pillanatban szüksége lenne arra hogy hogyan bánjon másokkal a munkával hát elég nehéz úgy akár nyugdíjat kapni hogy sose dolgozott, nem? tehát akkor miből él ha nem dolgozott? Pénzzel. hát még a pénz világában élünk ami azt jelenti hogy hogy működik ez a legtöbb ember esetében a pénz tehát a, akikkel én foglalkoztam személyesen az sok ezer ember és ugye közvetlenül és ugye még több volt akivel közvetlenül tehát az azt jelenti hogy információk jöttek hozzám avval kapcsolatban és tudjátok mit láttam? azt láttam hogy a többség a pénzzel való bánásmóddal gondban van most teljesen mindegy hogy szellemi emberekről beszélünk vagy fizikai emberekről tehát mit jelent az hogy szellemi vagy fizikai? az azt jelenti hogy az embernek van egy egy életfeladata és ez az életfeladat ez azt jelenti hogy ha megnézzük ez valamilyen szinten vonatkozik az újraszületésekre milyen újraszületésekre? az újraszületések az azt jelenti hogy reinkarnáció valaki nem hisz benne így járt, mindegy tehát sokkal jobban jár az ember ha hisz a reinkarnációban mint ha nem, jó? csak maradjunk ennyibe tehát az lényeg az hogy a ha megnézzük nagyon egyszerű dolog a, van két ősi tudomány, az egyik a a számmisztika tehát numerológia, másik meg az asztrológia na most én mivel a számokat sokkal jobban szerettem világéletemben, bár a csillagok is érdekeltek gyerekkorban nagyon sőt van is távcsövem, de nem, nem is tudom mert mikor használtam ugye az a rendes nagy távcső mindegy, nem is ez a lényeg én mégis annál maradtam, hogy engem jobban érdekel a numerológia és avval kezdtem el foglalkozni ugye a nejen meg az asztrológiával kezdett el foglalkozni, ez nem most volt, hanem ugye sok évvel ezelőtt és, és rájöttem például arra, ugye, ugye rengeteg embert már kiellemeztem és rájöttem arra, hogy a numerológiában egy az egyben benne van az ember szellemi fejlődése az azt jelenti hogy az újjászületések révén teljesen látható ami annyit jelent hogy van kilencféle működés kilencféle működés a legkevésbé szellemi számtól indulva az az egyes és a legmagasabb szellemi számig jutva az a kilences és a szellemi számok az a hetes, nyolcas, kilences a fizikai számok, tehát anyagi számok, azok pedig az egyes, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, hatos. És ez úgy működik, hogy egy ember akkor működik jól, hogyha az összes szám energiáját képes ismerni és használni. Tehát az összes szám energiáját. Na most, de ahhoz, hogy az ember Megértse ezt, és használja az összes szám energiáját, és ezáltal jól működjön. Ehhez az kell, hogy az ember végigélje az összes szám energiáját. Az egyes az a vezető, a kettes az a segítő, a hármas az a szórakoztató, a négyes az a realista, az ötös az optimista, a hatos a harmonikus, a hetes a céltudatos, a nyolcas a sikeres, a kilences a szellemiség jó? tehát ennek a nyolcnak az energiáit végig kell élni ezáltal nagyon érdekes mert az emberek egy születési dátummal születnek ami még akkor is ha manipulált akkor is akkor kellett születni az illetőnek, mi az hogy manipulált úgyhogy nem természetes úton született hanem mondjuk beavatkozás révén tehát magyarul azt mondta a nőgyógyász hogy én most érek rá ezért tessék most szülni és megindítja a szülést, nem, ezt komolyan mondom mert mostanában ez a jellemző tehát akkor szülnek az asszonyok amikor a arra ráér és lényeg az hogy hogy itt van ez a 9 szám és a kilenc szám energiáját ugye úgy élik meg az emberek hogy hát leszületünk egy olyan számmal ami a legfőbb számunk ez pedig a születési dátumunk végösszege és annak az egy számra egyre hozott szám, száma tehát például az én esetemben ez 27 tehát ha összeadom egyesével a számaimat akkor 27-re jön ki és a legvége az egy 9-es, tehát ott is a kettest meg a hetest összeadom ez egy 9-es, na most ha ezt megnézem ez a legfőbb szám ez az embernek a küldetésének a száma na most ebből a számból gyönyörűen lehet tudni hogy az illető vajon milyen szellemi szinten volt az előtt, mielőtt leszületett? Mert ha neki a kilencest kell megélnie, akkor ő már neki nem kell megélnie az egyest, kettest, 6 négyest, 7 hatost, hetest, nyolcast. Mert arra már nincs szüksége mert megélte. Most az, hogy hol élte meg, az most ebből a szempontból részletkérdés tehát ez nem túl jó hír azoknak, akiknek a küldetés száma alacsony tehát ami azt jelenti, hogy ráadásul még erre azt is szokták mondani a numerológiai szakemberek hogy öreg lélek tehát minél nagyobb a szám, a küldetés száma valakinek, annál öregebb lélek tehát ezáltal ugye elég könnyen meg lehet ezeket határozni csak ugye ezzel van egy gond hogy minél magasabb a szám a szám, annál nagyobb a felelősség Hoppá! és minél nagyobb ez a szám mivel annál nagyobb a felelősség ezáltal az illető nem tehet olyan dolgokat, mint egy alacsonyabb számú. Mert gondoljátok végig, ő rendelkezik azokkal az információkkal, tudat alatt, ami ahhoz kell, hogy ő nagyobb feladatot lásson el a földi létében, mint az, akinek alacsonyabb a száma. Na most ez mindig így volt itt a földtörténetében mármint nem a földtörténet itt a jelenlegi emberiség történetében hogy ez ugye maga a numerológia meg a asztrologia az ilyen több ezer éves tudomány tehát több ezer év óta figyelik ezt és több ezer év óta tudják azt hogy hogy az embernek meg lehet határozni hogy miért született és akkor az emberek szépen úgy csinálták képzeljétek el hogy leszülettek egyessel, majd a következő életükben ha teljesítették az egyes küldetését akkor leszülettek kettessel, majd ha teljesítették a kettesnek a küldetését akkor leszülettek hármassal és szépen így ment, de csak akkor ha teljesítették ha nem teljesítették akkor úgy, mondjuk egyesként leszületett és nem teljesítette az egyes küldetését akkor maradt egyes a következő életében is és addig maradt egyes ameddig nem teljesítette az egyesnek a küldetését és ez így volt addig míg, míg, nem, míg, míg mi nem születtünk meg, nem vicc komolyan tehát addig így volt és miért mondom ezt? mert igazából lehet hogy furcsa lesz amit mondok az ilyenfajta létformában ez az utolsó emberiség. Tehát ami azt jelenti, hogy nem lesz tovább. Érted? Tehát nincs olyan, hogy hát még egyes voltál akkor, majd lehetsz kettes, leszülethetsz hármasként, meg négyesként, ez, ez befejeződött. Tehát velünk befejeződött. Most ez a velünk, ez azt jelenti, hogy akik, amit az 50-es évektől születtek, tehát azok, azokkal befejeződött tehát azokkal befejeződött, ez azt jelenti hogy értsétek hogy hát ha befejeződött akkor valami óriási változás át be itt az emberiség életében, mert eddig sok ezer éven keresztül az ment hogy szépen fejlődhettél itt egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences Érted? És ha a 9-esből is tovább fejlődtél, akkor mentél a magasabb szintű létformába. Ennyi. Érted? És akkor ez így most megállt ez a folyamat. És akkor most milyen manó lesz? Vagy mi van, hogy hogy van, mint van. Na most lényeg az, hogy az emberiség kapott egy szanszót, egy lehetőséget. Arra, hogy tök mindegy, hogy kihányos számmal született bekerülhet a fenti létformába ha teljesíti a küldetését illetve nem csak azt hanem annál többet tehát többet kell teljesíteni tehát akkor jó az ember akkor tud jól működni hogyha Képes arra, hogy vezessen, képes arra, hogy segítsen, képes arra, hogy szórakoztasson, arra is, hogy reálisan lássa a dolgokat, arra is, hogy harmóniába éljen, az a négyes, arra is, hogy optimista legyen, arra is, hogy, hogy céltudatos harmóniában legyen, céltudatos legyen az a hetes, nyolcas, hogy sikeres legyen és a 9-es pedig hogy szellemiség legyen, na most ha ezt megéli na erre adtak egy átmeneti időszakot egy átmeneti időszakot ami 2035-tel indul és a jelenlegi időszak egy felkészítő időszak, a felkészítő időszak pedig arról szól hogy az emberek felismerjék a változás, változtatás szükségességét tehát felismerjék, aki nem ismeri föl az ígyát aki meg felismeri az pedig bekerülhet ugye abba a korszakba amit itt láthattok a végén, ugye mutatom hogy 2035-re ugye elkezdődik az aranykor és az aranykorban tudják majd az emberek azt megcsinálni hogy végigcsinálják ugye attól függetlenül hogy milyen száma van végigcsinálják és bemutatják ugye a fentieknek gyakorlatilag azt hogy ők képesek ezt a kilenc fajta tevékenységet dolgot jól csinálni na most ha ezt megnézzük erre lesz idő, ha valaki esetleg egy életben nem tudja akkor ott újból lesz egy reinkarnáció de már nem lesz olyan típusú reinkarnáció mint ami most van milyen mostani, reinkarnáci milyen mostani típusú reinkarnáció van? ez azt jelenti hogy valaki meghal akkor a múlt században átlagosan 13 évenként születtek újra az emberek most ez már ilyen nagy kutyulás van, ami azt jelenti, hogy van, aki már pár hónap után újra születik. Tehát ebben a kérdésben ugye változások voltak itt a századfordulóval. Tehát azt, azt fogja eredményezni, hogy az illető az aranykorban, az hogyha esetleg, nem teljesíti ugye, nem, nem tudja megcsinálni akkor már egy olyan társadalomba születik bele, ahol nincs elnyomás ugyanis az ember úgy működik, hogy az elnyomás hatására rossz állapotba kerül elveszíti a tudását és nem tud fejlődni tehát ugye nem csak arra tudunk rossz állapotba kerülni, hogy egy problémát létrehozunk vagy valaki létrehoz feléd egy problémát, ha valaki létrehoz feléd egy problémát, azt úgy hívják, hogy elnyomás, csak úgy mondanám mert elnyomásként éled meg tehát a saját magad által okozott problémát is elnyomásként éled meg és a más által okozott problémát is elnyomásként éled meg na most az azt jelenti, hogy az aranykorban kellő segítséget kapnak az emberek ahhoz, mivel nem lesznek elnyomók kellő segítséget kapnak az emberek ahhoz, hogy ha keletkezik egy problémájuk akkor ne kezdjenek el problémázni, hanem ha nincs meg a tudásuk akkor rögtön megkapják hozzá a tudást, ami ahhoz kell hogy a problémát át tudják hidalni, érted? ez az aranykorban jól fog működni tehát de ez hogy fog működni hogy az aranykorban szükség van arra hogy sok olyan ember legyen aki képes arra a segítségre amit az emberek fognak várni amikor hoznak tehát létrehoznak még a tudatlanságuk miatt egy problémát de ez nem úgy fog működni mint most hogy az emberek létrehoznak saját maguknak egy problémát vagy akár másoknak ez nyilván rájuk is kihatással lesz előbb utóbb és mi fog történni? az fog történni hogy az illető ugye rossz állapotba kerül tehát az aranykorban nem lesznek rossz állapotú emberek mert ugyanis az ember úgy működik ha rossz állapotúvá válik akkor kibújik belőle a kis ördög. a rossz állapot hatására képes arra hogy a környezetében lévő embereket elnyomásban részesítse tehát annak ellenére hogy nem elnyomó de mégis figyeld meg akár magadon vagy másokon hogyha rossz állapotban van akkor képes arra hogy a környezetében lévő embereket valamilyen szinten elnyomja világos ez? na most ezért az aranykorban nagyon nagy szükség lesz arra Hogyha az ember egy problémával találkozik, akkor rögtön legyen egy segítő, segítője, úgy is lehet mondani, akinek megvan ahhoz az információ, tudása már, hogy az illetőnek segítséget nyújtson abban, hogy az illető az áthidalja azt a helyzetet, amit egy probléma szokott okozni. Na most, ezért most van a kiválasztódás időszaka, hogy az illetők, kiválasztódjanak arra hogy kik lesznek a jövőben a tanítók, a vezetők mert nyilván a tanítók az egyben vezető is, hát most nézd meg egy általános iskolában az osztályfőnök tanító és egyben az osztályvezetője is tehát ugye egy tanár az én időmben még vezette a diákokat oké? Okay? az előtte lévő időszakban mondjuk a szüleim időszakába, meg még inkább tehát még inkább tehát ami azt jelenti hogy most folyik a kiválasztódása annak hogy kik lesznek a, az emberek vezetői tehát kik lesznek azok a segítők akik kellő információval kellő tudással el tudják majd látni a többieket ez ugye a számok szerint ez körülbelül úgy fog kinézni, hogy egy emberre egy tanítóra körülbelül átlagosan 25 ember fog jutni jó? tehát egyre 25 de azt azért elmondanám, hogy mivel nem lesznek elnyomók az aranykorban ezért sokkal jobb állapotúak tudnak lenni az emberek ezért sokkal kevesebb segítségre szorulnak mint egy olyan társadalomban ahol állandó elnyomás van márpedig ekkora elnyomást én nem éltem meg mint ami most van tavaly március 12 óta tehát ez ha nem ultra elnyomás akkor semmi tehát ez konkrétan annyira elnyomás hogy én ezt úgy nevezném hogy a szabadságjogok korlátozása oké? Okay? tehát az emberi szabadság, szólás és, szólás és fizikai szabadság korlátozása jó? na most de az most ebből a szempontból részletkérdés, mondhatjuk ezt hogy ez a mi malmunkra hajtja a vizet, mindegy szóval egy olyan korszakba érkeztek az emberek ahol ahol nem gondolják végig, hogy, hogy, hogy változtatni kellene, változni kellene tehát most itt van például ez az oltás kérdés hát az emberek alapvetően nem azért oltatják magukat, mert hogy félnek a vírustól hogy nehogy elkapják a vírust, hanem azért oltatják magukat hogy utazzanak ez nonszenz tehát ez nonsense. ez azt jelenti hogy ez egy nagy baromság én nem tudok mást mondani így, így ahogy van és, és ebben ugye hitegetik az embereket hogyha beoltatod magad akkor utazhatsz és ezáltal ugye megkérdez az ismerőseid miért oltottad be magad akkor azt fogja mondani hogy a többség, nyilván nem mindenki, de a többség azt fogja mondani én megkérdeztem és a többség azt mondja hogy hát azért mert akkor utazhatok hát volt olyan aki azért beoltotta magát mert nemrég született egy unokája külföldön és hogy ki tudjon menne külföldre is és gyakorlatilag hiába oltatta be magát akkor sem külföldre ennyi illetve mehetne csak olyan feltételekkel hogy azt mondta hogy akkor nem éri meg kimenni mert azt mondták neki jó akkor eleve úgy kezdődik hogy két hét karantén ott, akkor két tesztet kell, két negatív tesztet produkálni, szállodába kell eltölteni a saját költségre azt a két hetet, a teszteket is saját költségre kell utána hazajön, ugyanúgy karanténba dugják, stb. stb. tehát gyakorlatilag azt mondta hogy hát egyszerűen menne az unokához de nem ott töltené az időt hanem egy szállodai karanténbe és hozzá nem jöhet senki érted? na most ennyi tehát hiába van kártyája semmit nem kezd, tud vele kezdeni, jó? tehát lényeg az hogy de ő is azért oltotta be magát mert hogy akkor utazhat, hát erre nem, lehet hogy Magyarországon lehet majd utazni látszat szerint ugye? de hát mindegy, de erről nem akarok beszélni mert fogják azt letítják a videómat mint eddig csinálták, úgyhogy mindegy, tudnék -e erről sokat informálni az embereket és tudom is olyan amikor mondjuk az nem a youtube-on megy <gül> vagy a facebookon, mert akkor ugye az, az cenzúráz. jó tehát na ezért mondtam hogy szólás és fizikai szabadság korlátozás van a világban és nem kismértékben, no, tehát akkor ha visszatérünk és megnézzük ugye miért kell ezt, miért kell hogy aranykor legyen? tehát ha ma, ma megnézed gyakorlatilag ez az emberiség így ebben a formájában megmondom kerek, perc, útban van a fentieknek miért? mert alacsony a rezgésünk, ők egy magas rezgésű lények és mi nekünk folyamatosan csökken a rezgésünk és nem emelkedik és ez azt jelenti hogy rossz állapotak vagyunk hozzájuk, hozzájuk képes ez olyan mint mikor van egy jókedvű társaság és oda becseppen egy rossz állapotú ember érted? és az ott útban van szó szerint szó szerint a rossz állapotú útban van a jó, jó állapotú társaságban persze ez fordítva is igaz hogyha egy rossz állapotú társaságba becsöppen egy jó állapotú az is útban van a rossz állapotú társaságnak, tehát magyarul a mi rezgésünk az, folyamat, az emberiség rezgése folyamatosan csökken annak ellenére hogy mit ami mindenféle híreztelések vannak hogy, hogy az emberiség rezgése az mekkorát nőtt, baromság, jó? a nagy baromság, tehát az nagy baromság hát akkor az illető az vak és elhisz mindent amit a média ír mert ugye miről szól a média? arról hogy a jó emberek ne tegyenek semmit a lehetőleg szellemi fejlődést azt meg felejtsék azt meg végképp felejtsék el. jó? tehát ugye erről szól a világunk na most akkor ugye a fentiek mit csinálnak ebben kapcsolatban? hát ha jobban megnézed az emberek itt a Földön miért élnek? azért élnek hogy egyenek, igyanak majdnem ki mondta betűvel kezdődik hogy mit csináljanak, érted? mondom, mondom szépen szeretkezzenek ja. és lényeg az hogy, hogy és mit csináljanak, még pihenjenek, jó kis pihi, pihi és már tervezgetik a pihenést, ez a cél hát nézek a legtöbb embernek ez a célja, ne értsétek félre nekem is ez volt régen tehát a 20. században nekem is ez volt, semmi gond, a 20. században ezt még meg lehetett tenni De a 20. század az ego százada volt és az ego volt támogatva tehát ami azt jelenti hogy az én én én én, én ez volt támogatva és ha valaki ebből indult ki hogy én, én, én, én, akkor a 20. században jól működött ez a dolog, a 21. században már nem ez működik hanem a mások segítése, ugye ezt mondom a 20. század beköszöntésétől mondom folyamatosan hogy erre oda kéne figyelni hogy már nem rólad szól a történet hanem mások segítéséről hiszen 2000-rel kezdődik kettessel kezdődik ugye a dátum amikor elkezdjük írni de mindegy legtöbb ember füle botját sem mozgatja vele kapcsolatban, mindegy de az ő bajuk, na most ezáltal ugye hogy nem a saját életükkel élik tehát ugye azt, azt, az lett itt a bolygón hogy most globális probléma lett tehát most már nem ilyen helyi kis problémák vannak hanem globális probléma lett és ha megnézed még ott is ahol mit tudom, azt mondják hogy nincs vírusos ember de ott sem mehetnek jöhetnek csak úgy az emberek, mármint úgy értve hogy külföldre külföldre nem jöhetnek mehetnek csak úgy mint előtte de nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy az emberek nem ismerik és nem is akarnak változni na most onnantól kezdve akkor mi lesz? hát most egy olyan helyzet van hogy az emberek rezgése csökken, és akkor akit lehet olyan rezgési szintre lemegy ahol feldobja a talpát ennyi, jó? itt a halálozás ugye a jövőben emiatt nem számú lesz ezt már lehet hogy tapasztaljátok is, bár nyáron lehet hogy visszacsökken egy kicsit a halálozás de hát ugye ott se az lesz majd hogy oda utaznak hova akarnak, mindegy de hagyjuk ezt a témát, tehát lényeg hogy hogy vagy az ember elhatározza azt hogy én be akarok kerülni az aranykorba vagy pedig független attól hogy milyen jó ember valaki, nem számít akkor kivonják az élők sorából 2035-ig, jó? de nyilván itt a 2026 még egy fordulópont tehát addig lesz nagyon sok kivonás 2026-ig ami azt jelenti hogy a 2026-ot már ne értsük bele csak a 2025-öt és, és egyébként pedig aki azt mondja hogy hogy hát de én ugye beszeretnék kerülni az aranykorba egy olyan társadomból nincs elnyomás hát akkor annak meg egy feltétele van hogy az ember vagy tanul vagy nem most képzeljétek el ugye az én életem az tényleg olyan volt mint az átlagé hogy hogy nekem is az volt a célom hogy nyaralni hát ma gyerekek nagyobbak voltak utána még inkább nyaralni nyaralni érted és jó nekünk a nyaralásunk nagy része az pph-s volt tehát közös pph-sokkal és annak egy jó része az vezetői vezetőképzés is volt egyben mindegy, nem is ez a lényeg, de akkor is ez volt a cél de amint elkezdtem tanulni a szellemiséggel kapcsolatos dolgokat elkezdett megváltozni a gondolkodásom és érdekes módon tudjátok mikortól tekintem a szellemi képzésemet? a numerológiai tanulmányaimtól tehát amikor elkezdtem foglalkozni a numerológiával, pedig a numerológia az nem feltétlenül a szellemiségről szól és mégis tehát az volt a fordulópont. tehát ugye képzésekel, az hogy hogyan bánjunk magunkkal másokkal satöbbi azt tanultam már régtől ugye 91-től majd ugye konkrét módszereket is elkezdtem tanulni ugye az ember és az életműködésével kapcsolatban de főleg az ember működésével kapcsolatban 98-tól de mégis a szellemiség fordulópontja, amikor már azt mondtam, hogy jó akkor már nem az a cél, hogy hogy nyaraljunk, az mégis akkortól volt amikor elkezdtem foglalkozni a numerológiával na most a numerológia az egy kézzel fogható dolog az embereknek, még a nem szellemi embereknek is szimpatikus az hogy egy pillanat alatt a születési dátuma alapján vagy a neve alapján megmondasz róla egy csomó dolgot és akkor elsik az állaz az illetőnek és a onnantól kezdve ugye egész másként tekint rád meg az, az arra is amit tőled hal tehát ez egy jó módszer csak úgy mondanám de akkor is ugye hát kellene hogy az ember egy változáson menjen át és gondold végig hogyha egy fizikai ember nem foglalkozik semmilyen energetikai dologgal ugye a szellemi dolgok azok mind energetikai dolgok tehát például a bennünk lévő lélek az is egy energetikai dolog ami azt jelenti hogy szellem lény tehát egy értelmes energia tehát minden szellemi dolog az energiához kapcsolódik, ezt jó ha tudjátok oké? tehát minden szellemi dolog az, az energiához kapcsolódik tehát a, például a teremtő a teremtő egy isten, most a legfőbb teremtőről beszélek az a legnagyobb értelmes energia a világegyetemben oké? tehát a legnagyobb legkiterjedtebb értelmes energia a világegyetemben. Gondold végig. Tehát minden, ami szellemiség, az energia. És akkor lehet ilyen kvantumenergiáról beszélni természetesen, nem csak a fizikai energiákról, a kvantumenergiákról, meg még a kvantumenergián túli energiákról is. Na most ez azt jelenti, hogy amikor tehát az ember megismerkedik azzal, hogy az energia hogyan is működik és megismerkedik azzal hogy az energiák igazából a szellemiség területéhez kapcsolódnak most nem a hőenergiára gondoltam természetesen meg ilyen fizikában tanult hagyományos energiákra Tehát, hanem azon túli ami ott kezdődik hogy kvantumenergia és onnantól ugye folytatva tovább és az ember elkezd ezzel megismerkedni tehát például hogy a gondolatoddal milyen energiát, energiaváltozást tudsz elérni érted? a gondolatoddal milyen energiaváltozást tudsz elérni ha az ember ilyenekkel megismerkedik nyilván ezt már a 90-es évektől kezdtem kapizsgálni de ugye leginkább a numerológia volt az hogy Hát rádöbbentem arra hogy hát basszus kulcsot a számoknak ilyen energiája van tehát ugye a számok azok szimbólumok, tehát ugye a szimbólumoknak ilyen energiája van és ez mind például megnézitek a szimbolumok energiáját használták a, a németek a második világháborúban illetve a világháború előtt től ugye hitlerik és ugye rengeteg a világban megtalálható az, hogy hogyan használták a különböző szimbólumok energiáját a világban. De nem is ez a lényeg. Na most, de ha megnézed, az energia, jó, a hőenergia az kézzelfogható, mert megsüt. Fényenergia is kézzelfogható, mert látod, érted? Tehát ebben az értelmezésében. De a, például a, a számjegyeknek az energiáját te nem látod például nem látod a, a különböző szimbólumnak az energiáját sem és nem látod például a teremtőnek az energiáját sem, nem látod egy másik embernek a gondolati energiáját sem, a saját gondolati energiádat sem látod sőt még a lelkedet sem látod vagy másnak a lelkét sem látod legalábbis a legtöbb ember, na most onnantól kezdve ugye ez a fizikán túleső dolog és az anyagon túleső dolog és az emberek addig ebben nem hisznek még nem tapasztalják meg és nekem az igazi megtapasztalás az a numerológiából kiindulva lett érted? ahol gyakorlatilag kézzelfogható, lát, tehát látszólag kézzelfogható, de ugye nem kézzel fogható. tehát egyszerűen látni azt hogy hogy mit én, valakinek ilyen számai vannak akkor hogy működnek, érted? és csak azért is fogja és mit tudom a nevében, mert a születési dátumát ugye senki nem tudja megváltoztatni de a nevében a nevének a dátumát elkezdi megváltoztatni vagyis a nevének a betűit elkezdi megváltoztatni és elkezd megváltozni a, az illető maga elkezd megváltozni az illető maga és akkor, amikor ilyenekre találtam, érted? akkor rádöbbentem azt hogy azért itt annál sokkal több van mint amit eddig előtte tanultam mert ugye előtte mit tanultam? mert a 90-es években én már voltam agykontrolon tehát ott megtapasztalhattam valamilyen szinten a a, a gondolatnak az energiáit de, de az nekem nem volt újdonság tehát nem, nem sok újat mondott magát a gyógyítást azt hozta mint új dolog de egyébként én azt csináltam régóta tehát nekem a meditáció, tehát az alfa szintre jutás az nem volt probléma gyerekkoromtól. Nem tudtam, hogy azt csinálom, akkor derült ki, mikor elmentem agykontrollra. Na, de nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy persze a gondolati energiát tudtam, ugye, mert azt megtapasztaltam, de a többit kevésbé tapasztaltam meg tehát például kevésbé tapasztaltam meg mondjuk a teremtői energia működését hogy azt milyen módon lehet igénybe venni vagy az univerzum energiát milyen módon lehet igénybe venni, érted? és amikor az ember kap információkat hogy ezt hogy lehet igénybe venni akkor ugye az ember először ledöbben, ez olyan mint mikor mondjuk valakinek kinyílik a szeme és akkor lát olyan dolgokat amit más nem és akkor ledöbben, hogy ő olyanokat lát, érted? Na én is ilyen ledöbbenő érzéseim voltak azokkal a dolgokkal kapcsolatban amiről Max előtte sejtéseim lehettek, de meggyőződéseim tuti nem Na most, de így lettek meggyőződéseim és most gondold végig a legtöbb ember ezeken a, a meggyőződéseken vagy akár érdeklődéseken nem, nem, nem megy át, de én biztos vagyok abban csak egy dologban hogyha mondjuk elkezdene valaki egy kicsit komolyabban foglalkozni mondjuk a számoknak az energiájával akkor hirtelen rádöbbenne hogy mennyivel másabb ez a világ mint amit az ember sejt róla mert a legtöbb embernek mag sejtése van a világ működéséről de konkrét meggyőződése nincs és a meggyőződés az az amikor te saját magad meggyőződsz dolgokról nem az amikor amit más meggyőződik róla, mert van egy, egy fontos gondolat ezzel kapcsolatban ez egy tanítás, jó? De csak egy mondatnyi ezt érdemes leírni hogy az az igaz amiről meggyőzöttél, tehát számodra az az igaz amiről meggyőzöttél tehát amiről meg nem győzöttél meg az nem igaz oké? Okay. tehát az embernek mindig az az igazsága és az az igaz amiről meggyőződött, na ezért a meggyőződésedről nem tudnak lebeszélni és nem tudnak átbeszélni egy más dologra, na most ezért van az hogyha te azt gondolod hogy az az, az igazad és ha bebizonyítják azt hogy nem igazad nem az igazad, érted? akkor onnantól kezdve az nem az igazad ha bebizonyítják, de a meggyőződésedről nem tudnak lebeszélni, világos ez? ez a különbség na és ugye én mivel én sok emberrel foglalkoztam és nagyon sok ugye az emberekkel és az élet működésével kapcsolatos képzésen vettem részt és ugye elkezdtem kapni is az információkat fentről ezért ugye az átlagnál sokkal több meggyőződésem lett sokkal több ami azt jelenti hogy nem tudnak lebeszélni dolgokról érted? és nem tudnak áttéríteni más dolgokról mert nem tudnak tehát mert ugye mivel én meggyőződtem dolgokról elég szépen segí, fenti segítség nélkül is átlátom a dolgokat ha nem segítenek akkor is átlátom a dolgokat és sokkal jobban átlátom a dolgokat mint az átlagember hála istennek én régóta nem vagyok átlagember és nem is akarok lenni átlagember és soha nem is akartam átlagember lenni gyerekkoromtól na mindegy ez egy dolog tehát most gondold végig nem kellene neked meggyőződés tehát neked az a jó hogy mindent próbálnak elhitetni veled hát nézd meg hova jutott a világ hogy az emberekkel mindent megpróbálnak elhitetni és az emberek hisznek mindenféle baromságot érted? és nem tudnak róla meggyőződni majd utólag lehet hogy úgy győződik meg hogy nem éli túl érted? és akkor majd mint lélek meggyőződhet róla hogy ú de ostoba voltam mert elhittem ezt a sok baromságot, amivel megetettek tehát nem gondolod hogy kellene olyan dolgokkal foglalkozni amiről meg tudsz győződni és ez nagyon egyszerű mert ember is életismeret tehát ember és életismeret és az életismeret odáig vissza hogy akár hogy jött létre a teremtő mert ezt is megkaptam információként hogy a legfőbb teremtő hogy jött létre a világegyetemben és utána hogy jött létre az a, a lelkek és hogy, hogy jött létre az anyag maga hát ezzel mind tisztában vagyok mert megkaptam információként nem úgy hogy jönne akkor elém rakták az interneten keresztül nem így vagy mit tudom egy füzetbe vagy egy könyvbe nem így, hanem információként, és ha megnézed, ha erről beszélek tök logikus az egész tehát hiba nincs benne tehát teljesen logikus na most de gondold végig, itt van, a, itt van az életed ebben a testben csak ez az egy életed lesz ennek a testnek vannak szükségletei, nem? ezt a szükségleteket ki kell elégíteni tehát én látom azt hogyha valakinek a szükségletei nem kellőképpen vannak kielégítve a testének a szükségletei, most nem a lélekről beszélek a test szükségleteiről akkor az illető nem boldog magyarul a testének a szükséglet hiányából fakadó energiája olyan mértékben lecsökken hogy az illető rossz állapotba kerül, hiába van benne egy normális lélek, érted? amelyik jó állapotba akarna lenni mert ugye magas rezgésű a lelkünk eredendően akkor is ugye a test szükséglete hát ugye mindenki maga tudja hogy neki mi a szükséglete hát vannak olyan emberek akiknek ugye azt érzik hogy nem szeretik az emberek eléggé az azt jelenti hogy szeretett szükséglete van érted és ennek a hiányát érzi meg és ezáltal rossz állapotban van csak egy példát mondtam rengeteg olyan szükséglete lehet különböző embereknek egyiknek egyik téren nagyobb a másiknak másik téren kisebb és az ember úgy működik hogyha ez a szükségletek nincs kielégítve akkor az ember rossz, rossz állapotba kerül tehát mit tudom én mondjuk, jó, orba vág valaki, akkor az lett volna a szükségleted, hogy ne vágjon orba, nem? Nagyon egyszerű. És ugye ott van a fájdalom, hát a fájdalmat meg nem biztos, hogy biztos, hogy kívántad, nem biztos, hogy kívántad magadnak. Jó, tehát nyilván mit kíván az ember magának, hogy ne fájjon semmi, nem? Na most akkor orrba vágásról beszélek. Szóval, érted a szükségletet, Tehát. Az, az embernek vannak szükséglete és ha szükséglet nincs kielégítve akkor mit például ott vannak emberek akik nem érzik magukat biztonságban a biztonság szükséglete nincs meg akkor elkezdik magukat rosszul érezni csak egy másik dolog, érted? de a biztonságra nem a lelkednek van szüksége hanem a testednek, világos ez? mert a lelked az örök létű, ami azt jelenti hogy a lelked elpusztíthatatlan át tud menni a napon, érted? és nem lesz semmi baja Na most onnantól kezdve mitől kellene tartania? milyen biztonsági kérdés van ami a lélek esetében felmerülhet itt a földön, az ég a világon, semmi világos ez? tehát amikor egy ember nincs biztonságban, nem érzi magát biztonságban az nem lelke nem érzi magát biztonságban, hanem a tested, világos ez? Na most ezért ugye van egy csomó szükséglet és ha azokat ki szeretnéd elégíteni hogy jól érezze magád, mag, magadat tehát a tested jól érezze magát érted? ha külön választjuk ugye a lélektől hát nyilván nem fizikailag hanem ugye most képletesen külön választjuk akkor azt látod hogy fontos hogy a testünk jól érezze magát ehhez a testnek meg kell adni mindent amire az a testnek szüksége van, nem? de ahhoz hogy a testnek meg tudjál adni és nem örökölté mondjuk nagy vagyonokat meg nem örökölté valami szuper családot érted? már mint úgy értve hogy nem születté be egy szuper családba akkor elég sokat kell tenni annak érdekében hogy az ember jól érezze magát a testében, nem? de ez mind tudás, tudás nélkül nem megy És ránéztem az órára én még sokat tudnék ezekről a dolgokról beszélni hát de most sajnos be kell fejeznem, jó és pedig ez érdekes téma lenne, mindegy, majd tartogatunk következő alkalomra is de hát ugye ezeknek megnézed egy jó részét nem biztos, hogy hallottad tőlem, amiről most beszéltem de hát majd akkor a következő alkalomra is hallhatsz ilyet de nem adok tudást a tudást azt nem itt adom hanem a kócsképzéseken tehát, magyarul az első rész az nem arról szól, hogy mit, hogyan csinálj, hanem arról szól, hogy, hogy a hogyan hiányzik. mit az ott van, de a hogyan az hiányzik. Na most a amit meg, bocs, hogy ezt kell mondanom, szart se ér a hogyan nélkül. Érted? De a legtöbb ember azt gondolja, hogy a mit az elég. Tudod, mekkora tévedésben élsz, hogyha azt gondolod, hogy a mit az elég. És most nem az itt tanulóknak mondom ezt, hanem azoknak, akik rendszeresen hallgatnak engem, és lehet, hogy még be sincsenek regisztrálva. Mert ugye több tízezer ember hallgat rendszeresen engem, és, és be sincs regisztrálva. Annak egy jó része. Vagy néz, mindegy. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy megnézheted magad a következő években ha nem fejleszted a tudásodat és akkor vannak emberek akik azt gondolják hogy ők jó úton haladnak aha és ezt a tíz életterületet mind jól tudod bánni minden tehát most nem, nem, nem fizikai síkon mozgó emberekről beszélek hanem hanem, hanem hoppá, hanem lelkisíkon mozgó emberekről beszélek tehát itt van tíz életterület, lehet hogy ni nincsen tíz élet, visszamentem jó, itt van, tehát itt, itt van tíz életterület, ez a tíz életterület ez akkor is kell ennek a tudása hogyha neked nincs szükséged mindegyikre tudod miért? mert másoknak szüksége van rá érted? És ha te azt mondod, hogy hát, nem, nem kell azt nekem tanulni, mert, már, mert hát ez hát, vagy nagyon jó vagyok, ugye ez egyik vég lett, a másik meg. Hát nincs rá szükségem. Ez a másik véglet. Aha és másnak nincs. Tehát nem hiszem, hogy sok olyan ember van a bolygón, aki ennek a tíz területnek a működéséről többet tudna, mint én és mégis azt mondom hogy tudod mennyit fogok én erről tanulni még a következő mit tudom én, évtizedekben ott ameddig élni fogok ebben a testben és akkor utána amikor már nem ebben a testben leszek akkor is érted? és akkor vannak emberek akik azt mondják hogy hát ők az útukon vannak Aha. és mekkora csapatod van és a csapatodnak mekkora teljesít, ö, élethelyzeteit látod érted? mennyi embernek az élethelyzetére látsz rá tehát ma én már lassan azt mondom hogy ebben bolygószinten a le, bolygószinten a legtöbb ember élethelyzeteire kezdek rálátni már nem Magyarországról szól csak a történet, hanem bolygószinten és tudod mennyit lehet más élethelyzetéből tanulni? hát most képzeld el azt mondaná az ember hogy azt mind nekem kéne megélni ó atya úristen még csak azt kéne, meg egy pupa hátamra tudod? tehát sokkal jobb másoknak betekinteni az életébe és nem megélni a más élethelyzeteit mint megélni minden problémát, érthető? tehát ugye mások azt gondolják akik szellemi tanítók hogy ők Szellemi úton vannak, vagy akár csak szellemi tanuló, hogy ő szellemi úton van. Aha, és minden területen tökéletesen tudsz működni. Még ha nincs is az a területed tudsz tökéletesen segíteni másoknak abban. Ez a bolygó senki nincs, aki tökéletesen tudna ezekben segíteni. Senki, érted? Beleértve engem is de én törekszem rá hogy a legjobb legyek ebben, érted? a legjobb a bolygón tehát nem második akarok lenni, mit gondolsz miért voltam piacvezető három területen jó abból az egyiket hagyjuk ki a legelsőt, az csak 6 hónapig volt de a második 30, de én azt mondtam hogy azon a területen a legjobb akarok lenni, ennyi és meg is csináltam mind a kettőt, érted? tehát én nem elégszem meg azzal amivel a legtöbb ember megelégszik, én ha egy területben belefogtam akkor én ott a legjobb akartam lenni oké? Okay. és miért nem tűzhetnéd te is ki azt hogy ott lenni a legjobbak közt? miért? tehát én egy olyan küldetést kaptam amit végig kell csinálni én meg azt hozzátettem hogy ha már végigcsinálom akkor én a legjobb legyek, ennyi, érted? Mert ugye nem te kaptad elsősorban ezt a küldetést, hanem én. Most onnantól kezdve én nem elégszem meg az átlagtudással. Hanem minél jobbnak. Hát ha az ember így működik, minél nagyobb emberre akar együtt, minél több emberrel akar együttműködni, annál jobbnak kell lenni. Nem? Hát érdemes ezeken a gondolatokon végig gondolkodni egy kicsit jól, tehát végig gondolni ezeket a gondolatokat. Na köszönöm szépen a figyelmeteket, ha bármi olyan kérdés merült volna föl ami nem tudod a választ nézz körül az oldalunkon jó a ppa.hu, tehát peterpeterhugó.hu, nagyon egyszerű beírni ugye több néven is be lehet jutni az oldalunkba, de ez a legegyszerűbb tehát úgyis a rákeressen, hogy szedlacsik.hu vagy szedlacsikmiklós.hu vagy aranykor.net vagy vagy nyíltakadémia.hu tehát sokféleképpen rátalálsz az oldalunkra minimum az hogy regisztrálj be és az oldalon van egy csomó információ néz körül a képzéseket a fizetős részt olyan összegért nyújtjuk amit gyakorlatilag senkinek nem tud akadályt jelenteni a havi rendszeres befizetést, próbáld ki kezd el az első hónapot, nem tetszett, kiiratkozol, kész ennyi. nem kötünk veled szerződést arra vonatkozóan hogy neked itt kell tanulni x ideig, nem várjuk el hogy befizessé több hónapi tandíjat annyit fizetsz amennyit akarsz, ha akarsz csak egy hónapot fizetsz érted? tehát próbáld ki most mit veszthetsz azon hogyha módszereket hallasz, például most az önismeret coach képzésünk aztán azon a, azon a képzéssel azt tanuljuk, hogy milyenek a saját személyiségünk előnyei, hátrányai és mások személyiségének az előnyei, hátrányai és hogyan lehet ezzel változtatni tehát most kerültünk abba bele hogy hogyan lehet változtatni a rossz tulajdonságokon Na nyilvánvalóan jó tulajdonságokon nem kell változtatni természetesen de a rossz tulajdonságokon hogyan változtassunk és ezeket meg lehet tanulni jó? köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Hát nagyon szépen köszönjük Szelecsik Miklósnak ezt a szívvonalas előadást, hát megint nagyon sok újat tanultunk tőle egy pár szót szeretnék szólni magunkról Rákóczi falváról érkeztünk, párkapcsolatban élünk én civil foglalkozásom jelenleg még szívott dolgozom a vízügynél, de egyre többet foglalkozok a szervezéssel és kifejezetten a szervezéssel, nem csak reklámozásra. Azért kezdtem a nyílt akadémiánál tanulni, mert én annak idején a 90-es években szüleim által a rejkitől a természetgyógyászaton keresztül mindent foglalkoztak és foglalkoztam én is de valahogy úgy éreztem hogy nekem nem a gyógyítás az, az utam és elkezdtem keresgetni több előadást is hallgattam több tanfolyamon is részt vettem de ahol megoldásokat is kaptam meg az élet minden területére útmutatást és főleg lehetőséget alkalmazni is ezt egyedül a PPH-nál találtam meg itt találtam meg a páromat és itt is ragadtam hát mit találtsolnák nektek akik először hallgattok azt hogy gondolkozatok, amit Miklós szavaival visszaérve az minden igaz és minden úgy működik elmondta itt nagyon jó csapat nagyon jó társaság nagyon rengeteg tudás és várunk szeretete benneteket mert itt nem a tudás lesz most már a lényeg hanem a létszám tehát minél többen legyünk és haladjunk az aranykor felé lépjünk be ne gondolkozzatok elérhető összeg ami óránként 330 forintra jön ki tehát az első hónap után, nem egy olyan összeg ami, ami nem elérhető nem beszélve arról hogy ha te is hozol több tanulókat szervezed akkor szinte ingyen van sőt mi több amiről nem igen szoktak szólni egy jó jöveden tehát kiegészítő egyelőre én még annak tartom de szeretném főállásban is csinálni tehát ez is egy szempont de gyertek, tartsatok velünk, köszönöm szépen hát én csak annyit szeretnék mondani hogy ezeket a dolgokat amiről felé beszélt én már megéltem tényleg csapat nélkül nem lehet jól fejlődni Szedlacsik Miklósnak minden szava igaz, én is az előző 25 26 hogy nem tudom, nagyon régóta tanulom és alkalmazom ezeket a dolgokat nem csak magamra ugye én természetgyógyászként működtem több mint 20 évig tehát másokra is próbáltam alkalmazni amit akkor tudtam és nagyon láttam hogy az egyáltalán nem elég tehát nem tudtak az emberek az életükön változtatni csak ezzel a tudással lehet és most 25 perc szünet következik és szeretettel várunk mindenkit az igazi tudásra a második részben hát aki úgy érzi hogy nem akar részt venni a másik előadáson azt megköszönjük hogy meghallgatott bennünket és Elköszönünk tőlük. A többiek akik részt akarnak venni kapcsoljának át a fizetős oldalra és ott találkozunk. 25 perc szünet következik. Köszönöm éget.